מהי החברים מאז קבש החזרה נתמנו לאחד התחנות שלנו בישראל בלי שוא? ירדן, היום בתחנות אני חашה, היקרבות ממש מותיקות לدا. טוב, זה קיילוים נגבה, חלון את מהמנ? יום תודה חיים שלי, עברו, זה לא ביקר פשוט את שباب מניקים, מה יעבר תайמר, הם מוכחים להגיהל הקד. טוב, אני התהם לצריכים אמ. בחלק אני לא מאמינה שאני נשלחתי למסימא להראות אמ, תחללי בצלח רבה. עבר עבר הזאת רבה, הזאת, אני אמח שלום לכולם, כיף שהצטרפתם לנו מחזרה אלם, את יכולה להגיד שלום, אבננו פה את האורחת הכי של ישראל בדור, תעקבו אחרי, יודעת הכל, יש לו את האייטמים הכי חמים והכי שווים, למטה פה האינסטגרם שלה, ותגידו שלום לאורחים שלנו, מאיה והורים, מה שלומכם? שלום, שלום. איזה מגניבים, אתם יודעים, יש לנו מלא אורחים, ואני מרגישה שאתם אורחים הכי הרבה אנרגיה. אלם, אלם. אנחנו באלם. אתם באלם, אנחנו באלם. אתם רוצים מה קורה עם הדמויות שלכם ככה ביחד בעונה הזו באמת? כולם עטים. לא! אל תעשו לצופים שלנו, בבקשה, הם לא יצחילו לראות בגלל הכת זה, מאיה. אתם רגע, אתם לא יודעים שיש תעונת רכים בתחילת העונה? אוי בוי בוי. אוי וזהו, אבל כולם חוזרים לא, זה עונת פלשפק. אבל חוזרים כן. לא. לא, אתם אני... ממש, את, <laughs> את מדברת, היא מדברת עצמי. לפי דמות מגבור. שלה, כן, אני לא צריכה להיות איתך בכל, ה... אני רואה שאתם אבל בסדר. אני עם אנחנו לא יכולים כלום, אז יש שאלה אותה, אתה את מה, אני אשאל אותך, אבל שאלה טובה, נו. שאת יכולה קצת לדבר עליה, דברי. אבל תודה למחמה, אני לא יודע, איזה בת מבית שהוא לא קרוב למה שקורה בשבאבניקים, איזה הכנות תעשית בשביל להגיע לדמות בצורה נכונה? קודם כל יופי של שאלה, לא שאלה של ידדה. אני הכנתי אותה מראש. זה גם מאוד מקורי, סתם זה לא, אבל קודם כל ההכנות שנעשו לנו בשביל התמויות כבר נעשו בעצם עוד לפעונה הראשונה. כמובן. Uh, וכל אחד מדי אנו נדרש של, uh, לתחקיר דמות uh, אחרת. אני נראית שהבנים היו uh, בישיבות, ומה שעשו בירושלים. בישיבה. כן, כן. בישיבה, כן. עשינו איזה סופש, uh, ופשוט כאילו אני חבל להגיד שבאמת הכניסה לעונה הזאת הייתה כניסה מאוד מאוד חלקה. כאילו הבאנו את הדמויות ועם הכתיבה המדהימה של אלירן מלקה, אל תשכח היה. שבאמת גם חייתם את הדמויות האלה כבר. זה לא כמו כן, להתחיל כן. אותה מחלה, זה מה שכבר יש בך, בך אני חושב שברמת הדרמה, העונה הזאת היא קומית, יותר דרמטית. היא מדהימה. הבת של רשי את הבת של רשי! או לא רואה לא! שום דבר לא השתנה. הכול בדיוק אותו... היא ראה לי שהיא כועסת עליי. סדרת דרמה שאתה כל היום נוסע ללוקיישנים מטורפים. אתם מסקרנים אותי ממש. תקשיבו, זאת הולכת להיות עונה מדהימה. כל פעם. אורי, בא לי לשאול אותך שאלה קצת יותר אישית שהצופים שלנו ממש מתעניינים בה. נו נו. אתה מוכן אליה? נו נו. אתה בזוגיות כרגע? נו נו? שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אבל... לא. כרגע, כרגע לא. שום טוב, זה... למי יזמן? שזה יבוא זה יבוא, אין תקשיבי, בינינו, אני גם לא מסכן, בואי. אז וחיוש, אתה מסכן לב? אה, את הזמנים לירוני, נו, מה אתה עכשיו זה? אנחנו בפגישה. עכשיו. תתחיל. עכשיו בפגישה? אנחנו עכשיו בפגישה. עכשיו אנחנו בפגישה. ובדרך כלל על מנת להפליג המתח, אני אוהב לפתוח את הפגישות שלי באופן הבאה. הפגישה הראשונה של הרב ובת יביא אשתו, הוא אמר לה שתדי משהו אחר, שמשהו אחר, משהו אחר. ותגידו לי, ידעו בחירות? למה אתם הולכים להצביע? אני כאילו, מאוד לא אובייקטיבית, אני כאילו... למה? לא לא יודעת, משהו באוויר. משהו באוויר, אומר לי שאני ככה... שאני ככה מאוד מעורה בכל הפרטים מהבפנוחו. אתם יודעים, אתם אמנם יושבים עכשיו בשיחה רצינית, אבל נראה לי שאתם מוכנים לעשות פדיחות, פשלים למשימה שלנו. חד משמעית. חד, חד משמעית, משמעית, נכון? בשביל זה באנו. בשביל זה באתם. נכון. אז בואו נעבור פשוט למשימה שלנו. יאללה. קדימה! קבלו את גלגל המשימות. הורי ומאיה, אתם מוכנים למשימה הכי פתחנית, שתכירו בחיים שלכם? לא! יאללה. כל אחד בתור מה שיצא, תצ מדאלהכם לא גילו? רגע נתן יאחים בותאי שيسر, ת巴斯קו, ישאר, בותאי את הנשימה, לא קורונה. יות, זה לך. אם אתם מוצאים תחקיר טוב, אני סורופ על חורף. במה? נו זה בaal יחל טוב. וגם אני בסדר. אני בaal. אני בaal. בסדר שيسر, ואז זה תמסימה. היא את התמה? זה בaal יחל טוב. זה לא חילות אדילים. מה דאומר? מaya, 이번 תן שטוף וצבע катום. אביתי יachts катום. אורי, אביתי יachts שחוק. אביתי מה היה? בבקשה. מה היה? לי הייתי בך את זה. תן, קדימה, לך את זה. מורי, יאללה, יאללה, קדימה. סובב אותה. טנטנטנטנטם. לנו? מה ייצא לנו? תראה, 20 שקלים מלפני שנתיים בצילומים, לכפולה. מה להשים ספיקר בבקשה? זה אחד הפשוטים ברמת. אם היא לא רק אמרתי את זה. אה. סליחה. יש פה קוד שי. שלחת לי בטח, ברור. אם גם אתם רוצים לדאת מה הקוד לטלפון של נועה כירל, תקבו אחרי. אורי, תתקשר לנועה ואימילואנה. רגע רגע. תתקשר או תסתח את הקוד אימילואנה היא מסכימה חודה אקוליט. אני גם אפרגן לה בזה. Oh my God! אתה לא מבין מה קרה פה, שמה קורה כל היום? באמת כל הפכה כזו. אתה לא את הקוד? אתה לא את הקוד? אני לא את הקוד. אני לא את הקוד. אני לא את הקוד. Oh my God! אני לא את הקוד. אני לא לא את הקוד. אני לא את הקוד. אני לא את אני לא את הקוד. אני לא את הקוד. אני אני לא את הקוד. אני וזה עלה לי 35 שקלים, לא משנה, אמרתי לו שאני חייל, זה היה זה. אז אפילו תחזירי רק 20, אפשר גם בביט. תודה, ואני מאוד את השיר שלך, גם חצוף וגם אמבולנס, תודה. מצוין! זה היה מאוד בפשר. אמין, אני הייתי חייבס את האמון. מה קורה, חיים? אני בדיוק עובר פה על חשבוניות. רבה, רבה. רבה, רבה, רבה גבוהה. גבוה. את רוצה גם לשלוח לנו? תגידי לה, תשלחי לה עכשיו. תראו, יש פה רוחת את חברים חייבת חברים שם בבית, אורי. הכל אמיתי, הכל קורה <coughs> פה בזמן אמת. היי נועלה, זאת מאיה, אני מניחה שאתה את המספר שלי. בכל אופן, אה, אני רציתי להגיד לך שנייה משהו, אני... שבתי עם אורי עכשיו במונית, <coughs> הוא לי שאת אה, חייבת לאור, <coughs> לא יודעת, 20 בורסל, זה מה זה, כאילו, מה זה בהיסטריה, ומה זה לא בצדק, ו, ואני וזהו, רק אני אגיד לך להתתקשר אותו, והכל הכל הכל, משיקות, פייב, תודה. מצוין, היא באמת שלך, למי שלא מבין, נועה קיראל, שלך. כל הכבוד, מאיה, אני גאה בך. אני מרגישה פה את הרוח שלכם, אתם יודעים? לגמרי. מעניין מי חוזרת קודם. רק מאיה, את יכולה עם יד אחת, אבל גם הייתי להגיד, כי יש יד שתיים. הצלמתם את זה? יש יד וזה אין תוריד. יש? יד, שתיים. כנימה. לשלוח הודעה לליקי. לשלוח הודעה לליקי שלא בא לך להתאמן אצלה יותר. תגידי שאין לך כסף. אין לך כסף לאימונים. אין לך כסף לאימונים, זה לא אמין כל כך. לא נורא, תגידי לה שאת לחסוך כרגע. תגידי לה, אני עוברת תקופה, קורונה. כן, קיצוצים בקורונה לא חייב, אין כסף. תגידי לא צריכה אותך, כי אני מאמנת כושר בעצמי. בדיוק, בדיוק, ‫שלוקי, אהבה שלי, תקשיבי רגע, ‫קודם כל ראיתי מה שקרה עם השוטר, ‫וה... ו... ‫מה קרה? ‫-אני לא יכולה, אני לא אכרע! ‫אבל זה ציל אני רגישה מה! ‫אני רגישה אסכים לך לספר לה, אוקיי? ‫שוסר, אתה לא התנהגת ‫הייפה בינתיים, אני אגיד לך. ‫אני שיש מועד תורי יאללה. time, go. גו. שלוקי, תקשיבי שנייה, אני רציתי להגיד לך שהקורונה הכניסה את כל הבית שלי למשבר ואין דרך לנסח את זה כמו שצריך, אבל אני לא אוכל להמשיך להתאמן כי אין לי כסף. אני בכלל לא נשמע אבל זה מה שזה. אני אוהבת לך, כל הכבוד לך. סתדימה, בגלגל. הגלגל שלנו אוהבת מהקירל, הוא ממש מזמין אותה לאולפן שלנו, אני מרגישה את זה. בוא נראה. תכתוב בקבוצה. של ארץ נהדרת, שבא לך... לחכות את חנין זוהבי. בבקשה. תראה לנו שיש לך אכן קבוצה כזו, והיא קיימת, ופעילה, ותראי לי שאתה שולח את הודעה. אבל אני לא יכולה לשאום מה שלחנו. אבל הנה, בבקשה, דרים מה קורה בקבוצה שם? אני לא יכולה גלות לך. זה דברים שאני לא יכולה לראות? אני בהלם. אומי גאד. אומי גאד. ההודעה הקולית גם? הודעה הקולית הולך, בטח. אומי גאד, שמי okay. הבולבול הזה? איי <laughs> <laughs> <laughs> uh, hey, אז אחרי הרעיון שלי לעשות את uh, אילנה דיין, הערב בעובדה, מה קרה? בסדר? אז יש לי רעיון אחר, uh, חנין זוהב, אני יודע ששאני עשתה זה, עשתה זה חמוד, uh, חמוד מאוד אפילו, אבל אני חושב שאולי אם אני גם יוכל לעשות את חנין זוהבי זה גם יהיה ממש מגניף. אז תגידו לי מה דעתכם, אני בעניין, תודה. הוא שלח את זה, ושתדע שיש מצב שאני סידרתי כך חיכוי חדש בארץ הנדרת, אחרי זה אתה בוא להגיד לי אז זהו כבר, שאני עשתה זה ולא עושים כזה לחברים. אז ממנה. אולי תסיימה לעשות. יש כאילו מתישהו נת... מסתיימות המשימות? למה רק, ש... רק, שנסיים אותה. אותה. <laughs> רק שנסיים אותה, רק שנסיים אותה. מה, את רוצה אולי, ליהנות מהאווירה, מה. מה לנשום. הופ, הופ, שאלה לך הכתוב, אלא אוכל מה כתוב. לכתוב, לכתוב סטורי, סטורי שאת רצה בפוליטיקה, ושם המפלגה שלך הוא גזר. גזר. בא לי שהגזר יהיה <כ Jeżeli> גם ]енной. עדיין, לא. מדי, לא יודע. גזר, גזר גם עדיין אתה רוצה? כן, שזה יהיה <כ comprised> כאילו יותר <כאילו> מעניין. אוקיי, קודם כל בחרתי תמונה של גזר. מה קרה? משיקה של רצה ילג. תענה, על ספיקר בבקשה. אמרו שאני בדיוק מצלם פה משהו, אני אדבר איתך? לא, לא, לא, לא, אה, אוקיי, קלטה. תגידי, תגידי את זה עוד פעם, אתה על רמקול? אני על רמקול? כן. לא, אמרתי שיש איזה משהו שאפשר לעבוד על ליאורה. קיצר, קלטו שאנחנו עובדים, תודה. את אישה חכמה, להתראות. אורי, תחי נכון? אורי, תמצי לסלוגן, תעזור לה. ולא, רגע. סלוגן, נכון. אוקיי. חברים, משכים בגזר. בגזר. יאללה. אוקי. איך חבר? מתן מדר? זה בנו מתן גזר. אעפ"ד? אז החלטתי. אינני אחד היום. תקשיםו על הקישור שאני לא התומך. תעלילו לו זה? מה <עלה> שילדים <עלה> <עלה> מחרוזים מ flagged גזר כי נימאש קבר מהגזר. מה מה מה מה אוקי אט קילו של גזר זה גימל קילו? גימל גימל גבורה זайн זנחות פרש ר. לא? מ flagged מה מם? אני חברים יודעים באיזמה נימתנו לרגל אז זה אחד שאני רוצה ל politics ואפשרי מפלג גזר. 와 זה באמת. כי נמאס כבר מה סגר. סלוגן. תצביו לי. תצביו לי. מה עבר תайמר? לא חוו תדול. אני שדקת לא פועתיד. אם אתה מצביים אתה מוכן ל to each time או רק יעדו each time. יאללה. איך הדאיד, חברים? אליתי. אורי? הגיל גיל אחרון shoot את ה ceret שלי הגלגל לאחרון אני כתבתי ב. אם זה לא נesch אחל לי. בוני רבי בוני רבי מה ייצילו רבי? מה אתם שמבואת איזה רוצים שיצילו? דמ okay. דמ דמ הגלגל קיבל קצב. גלגל טוב לא. להתקשר לקולגה מרץ נהדרת ולהגיד שלא אהבת כל כך את החיקוי האחר. אני אומרת, את בוחרת הקולגה. את גיאה. את גיאה? כן, בבקשה, תקשר לגיאה. רואה, התקשרתי בה כבר בסדר, לשני גם הלכסים הספיקה ובואו נשאר. הלו? שלום. מה קורה שעניוש? גובי, מה העניינים? בסדר, את שומעת? היה לי כזה קצת התוכניות, אה... עכשיו, את יודעת כשאני חושבת שאת מאוד מוכשרת. את החיקוי האחרון שלך לא אהבתי. איזה חיקוי היה לי אחרון? כאילו דווקא מה שעשית במה שצילמתם עם קופל. וואי, את שיגל? דווקא את שיגל כן, לא יודע, משהו שם כאילו לחץ לי קצת, את מבינה? אז זה מוזר, אתה יודע למה כאילו ‫אבל סיגל שכל יום עושה זיהום. ‫לא, ובבה אבי שיגל, ‫ולא טוב שיגל. ‫לא, פשוט... ‫אבל האמת היה לי איזה סיכול לא משהו. ‫מה היה עשו הקטנה? ‫אה, מיכל הקטנה? על זה, אל תשרפי אותי, אבל את יודעת מה אני רוצה להגיד על מיכל הקטנה, את זוכרת אותה? אתה יכול לספר, מורי אתה יכול לספר טוב טוב, אז אני פה בישראל בידור והייתי צריכה להתקשר לחבר בקבוצה שלא אוהבתי את הכל הכל. שני, תדעי שהוא בחר אותך מכולם. פה חשדתי. בוא נחל לי, אסימון. אז אני אוהב אותך, וחברים, החקיינית והשחקיינית בארץ. לשני שלמת. שאני אוהבים אותך. אני עשיתי קונס, אני מקווה שלא נפל לך לב לתחתונים, אני מקווה. אומן, אני מכירה אותך, בחייך. לא, כי פשוט ובלב כבד אני עשיתי, כי את יודעת, אני תמיד רק מפרגן ורק בטוב. אורי, אני רואה שאתה נהנה, אבל אתה עזרת הזמן. פה כי אני זה לא... זה לא אוריג שלי, זה לא אוריג שאני מכירה. שני אנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך. שאני אסרוף עליך. תודה רבה. תודה רבה. אני אצא מפה, אני אדבר איתך. שעות, וזה שיחות של כולבות להריגה. כל מיני. יש פה לראות רביבו, יש פה דווי צהר. תם הזמן, אנחנו אוהבים אותך. זה ישראל אינטרטיימנט. ישראל, שוק, שוק, שוק. מaya, מaya, תמי תסובלת זה זה. תישאר והודק אפה. זה נזל ומי תסוב. כל פעם מלאסת, חברים ותʃא, הם מה בזמן שדיבר עם מי, מה זה? מaya מורה? הם חושבים שהם. טוב, חברים, אני מרגישה, זה צריך להזיז את הפיזית לממקלמה. המוני, זה דיבר עם השני אמא, זה חשוב. חבר, חבר, אנחנו צריכים לסמוך על זה. מaya, כל השabbat, כל השabbat, כל חברים, 아, תודה רבה שהייתם תודה. איתן, אנחנו נתראה בתוכנית שהייתם. הבא, <laughs> עם ערכים <laughs> <laughs> מפתיעים וטובים, תודה רבה לכם. אף אחד לא יהיה איתן... טוב כמונו, להתראות. <laughs> <זה. laughs> אני שמה גזובה קאזי. טוב, טוב, עכשיו אחרי שהתחמנו, את מוכנה לידיעה הבאה? לא בטוח. אוקיי, okay, עכשיו את מוכנה לידיעה okay, הבאה? כן, יאללה, אני מוכנה. יופי, okay. אני שמחה. אנחנו גללנו ומצאנו שהראפר טייגה, הוא התחיל עם ישראלית באינסטגרם. לירון, אל תדאגי לה, אחרי ידיעה לא תהיה. כל הכבוד, כי הנה הגיעה. הרגע שבו אני חושפת אותה, קוראים לה שיר הידין, היא עשרה, חיילת מתלבין. טוב, מירון, אני מקווה ש mirrored מותקן. אני גם, אמת ש זה באמת ממש ממש. מה זה? ממש. כוחה בתה Gad מירון אמינה כי אין על התפוס אמית, ומעורר השראה לחשבונות אינסטגרם. אין לא מירון. מה? מה? יש שם בפוסט? אז, או שיש לו בعين דם שלא ישתקיל. חשבה אני אצטרך מותrika אותנו. היא חספה. זה זה ש פסיכלי השתמש בממצאים הגיאנים מחט פהמים, מypadכח שהם זעמים, ובימחימיקלי נדיף פשוט אברא לרגע פהמי. טוב, אמת ש זה קרובות היום. קרובות ברמות, אבל אן ש Faulti דגין, און מיתכונת לי כן יש מלחין אומש שקבלו לירון. אן שמתחרות לאן אני מובית בחקשות. אני אקבל ממה? אימלאי. Yo, בו אני כן יש ביחד. Yo, בו אני יש קבוצת חברות מנחות. יאלא, סגא טוב. תכשיב את. אני מפחדת של סדרה לדרושה מימשלה. ברור ש אני זוכרת. אז לי ביראן קצת רבלית מה שיקרה תלי אן, ו'affילו הדארזוזובסקי יתנשך, יתנשך בסדרה החיים שלי יأكلת, אבל עכשיו הצעד זה מצוירת. שты תדישו אחד השחקנים? כן, ליבי וآפר. למה לא שאני? <מפסיק> גם עכשיו נדבר, נזאתו. פרצ לחיינו בקופת מנות. אשכרה באלפים ושמונה, ומי that לא מפסיק לẠות. לירון, זה גם אתה שקטים לי לא? כן, כן, מפסיק. ראתם שיש קב בפי, על מנת מקזימה. כן, לי בקב כן, אלiana זה א בקלה. גם אפילו כן, יار. קום בכול תחניתי, אנחנו נציג עם כל הבסה שבסגר, ויש בסה בסגר, אני אמרתי שאני כחתי האקסטר זמן פנוי הזה לעשות את כל הדברים שתמיד דחיתי ליום שלא יהיה לי מה לעשות. אז דווקא עכשיו, כשהכל סגור ואין לאן לרוץ ואי אפשר להתפגש עם חברים ועשות יותר מדי דברים, זה הזמן פשוט לסמן וי, המלא דברים שיושבים פה ולאנחנו מהם. אני גם איתפת את הזמן ליצור ולכתוב מוזיקה, כי זה משהו שאני אוהבת, אז אני מציעה לכם רק זרים שאתם אוהבים. גם אם זה אומר לנוח, לראות פרות, ולא לעשות יותר מדי, זה בסדר, זה תקופה כזאת, וכל מה שאתם יכולים לעשות שדכיתם, זמן מעולה לזה. וואו, איזה טיפ מדהים! תודה שהייתם כאן איתנו באות תוכנית של ישראל. לבידור שוב! תודה למי למה והורי תכתבו לנו עכשיו כאן למטה. מי היתם רוצים שהתארך בתוכנית הבא ואל תשכחו No time.